Вот і словно і не бивало. На пляжі буває? Дома в басейні. <laughs> Пляж не потрібен. Що За що? Наберіть ванну. Майже те ж саме. Середина літа, я нічого не встигла. І щоб не засмучуватися більше, думаю, питул Прозапитаю людей, які не встигли, ще більше, ніж я. Ви знали, що літо вже до середини дійшло? Так, да, так, да, знали. Можливо, це новина. А, ну, як вам сказати? Нормально. Отлично. Де, що літо закінчити? Ні, тільки середина, ще вперед половина. Просить. Що встигли вже за половину літа? Ну, дуже багато що. Скушувати багато фруктів, відвідати друзів. Ми самі не тутешні. Насолодитися теплим сонечком. Що ми встигли відпочити. Да, в Одесі були. Малень там в Одесі. Ой, в Одесі дуже багато людей, грязно і дорого. Успіл поработати, багато поработати, А з відпочином, ну, успів сізати на море, відпочити. В Одесі було як? Добре. Ну, так, да, в принципі, вже починає курортний сезон, тому людей багато. Судячи з усього, Одеса шкоролусна. Побувати в Харкові, на Сіверському Денце, і, мабуть, все. На жаль, тільки працювати. Ні на пляжі, ні на шашликах. Ні, на пляжі ходили на пляж, шашлик не було. Написати Написали, чекаємо результатів. А крім ЗНО, є якісь ще хороші новини? Ні. В роботі. Постійно. Так кожне, кожне літо ви працюєте постійно чи тільки в цього року? Цього року. Особливо є потреба у грошах. На вихідних там шашлички, якісь пляж. Є у вас таке? Є пляж. Скільки вже разів на пляж? Багато. Кожен раз на вихідних на дачу. Що ви там робите? Отдихаємо, купаємося, загираємо, збираємо ягоди. Літом без моря. Без моря. Да, ну, ми приїхали в столицю від. Думали, я покупатися, але погода не складалася. От, ми щодавно, коли, два дні назад приїхали з моря. Але ми їхали не в Одесу, в а, а далеко. Це було так багато? Ні, Ні не було. От були в затоці, були ще там курорт Приморська є, гарно. До речі, речі, хорошо живемо після карантину. Ви вже працюєте. Ну вже ми приїхали, відпрацювали і зараз знову. За п'ять можемо поїхати. Ну да, ми хотіли з палаточками чи працюють, слухайте, щоб так відпочити. А ви нікому не говорите, ви актори. А казали, це креативна індустрія страждає. Ви взагалі помітили, як пройшла половина літа. Это. Мы никогда это не понимали толком, потому что весь июнь мы обычно работаем и потому у нас есть только этот июль, один месяц, потому мы привыкли, что лето быстро пролетает и уже там с начала августа мы выходим обратно на работу. Ваше половина лета, что планируют работать? Ну, мы делаем ремонт. А, вам надо видпочинку? Да, да. Хочется отпуск? Хочется, а может? Нажали. Не дуже можеться. На море хочеться, на своє українське. І картопля це частина, е ⁇ це невід'ємна частина сільського господарства, збирання врожаю. А, звісно, ще хочеться і культурну програму захопити тут у Києві, музеї, тут дуже багато чого є дітям показати. Хотілося б відвідати, звичайно, Європу, якби би дозволили. А так, ну, поки тут, в Україні, будемо відпочивати. Ще багато планів, надіємося, буде погода сприяти. А які плани Знаєте, як говорить, хочеш... Не смешите Бога, расскажи ему про свои планы. Планы всегда должны быть и появляться за несколько минут до того, что ты думаешь. Потому что, если ты планируешь, все идет, как обычно, через э, одно место, скажем так. Ну, ты такой спонтанный, да? В Одессу тоже спонтанно поедешь? Ну да, за два дня. По сравнению с минулым летом, это лето, как краще, лучше. Мне кажется, у меня точно никак не поменялось вообще. Я как хорошо умела отдыхать с деньгами и без, и так и умела. Она такая же хорошая, как и все предыдущие. Вот. Я не считаю, что есть какие-то осадительства, которые могут помешать хорошо проводить премию. Она будет правильно настроена. И кому-то поставят развеселевальную школу и эту мулиту. Ну, давайте пока еще поставим 7. Али будем... Да, да, да, да. Али будем... Иди до десятки. Пятирочка, наверное. Три. Нормально, але хотілося краще. Треба було менше в басейні плавати. А в мене 6, напевно, 10 Це без басейну. Це без басейну. Зрозуміло, так? Для доброго літа нормально. Не треба басейну. Ну, взагалі, десь 7 з 10. Літо на 8. Якщо чесно, мені кожне літо 10 із 10. Я люблю це час року. Я дихаю все добре, ні зависимості від погоди. Думаю, 7. Це і то, тому що ти зі мною познайомилася тим літом. А ми цікаво. Я троєчку би поставила. З нею познайомилася. Хотіла знайти людей, яких все гірше, ніж у мене, але не вийшло. Не все так погано. І більшість позитивних відповідей від людей, які вже побували у відпустці. Тому, знаєте, що, поїхала і я. Пока.